سدی انتظار, انتظار کا ایسا, سلا, ایسا دیا سلا دیا دونوں جہاں دولا کا جہاں سر کا میری سر جانب جکا دیا تیرا رجب کو مولا, رجب رجب مولا علی سے علی خدا سے کا کر بلا مجھے تو جب نے با بنا دیا حرم نے پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم نے پیدا نہ ہوا پھر زہرا پہ بھوک کرو زہرا پہ بھوک کرو جتنا جتنا ہوا ہے رسوا بھوک کر بوا جتنا ہوا ہے رسوا زہرا پہ بھوک کر بھونک جتنا ہوا ہے رسواس اتنا تو کو نہ ہوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اتنا تو کو رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا تو لاکھ بولے کافی ت یاد رکھ لے تو لاکھ بولے کاف اتنا تو یاد رکھ لے کا پیسہ گا امران کا فسارہ دروازہ شہریشم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے ان کا فسارہ نہ ہوا